طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحافظة قصص إسلامية وتاريخية السلام عليكم مشاهدين الكرام إن من المعاشرة بالمعروف أن ينام الرجل مع زوجته على فراش واحدة وأن يعطي كل واحد منهم الآخر حقه، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وعاشروهن بالمعروف، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال، في الشتاء كنت أستدفئ بزوجتي زينب، فأضمها إلي ليدفئ كل من الآخر، فالأصل في الأزواج أن يكون في فراش واحدة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي فأذن لها فكان النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه ينامان في فراش واحد فإن هجر الزوج لزوجته أو هجر الزوجة لزوجها من غير قصد أو بسبب لا يجوز شرعاً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دع الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح فالأصل أن يبيت كل من الرجل والمرأة في فراش واحد أما إذا كان هناك ضرر لأي منهما كان يصدر احدهم اصواتا اثناء النوم او تدعو الحاجه بان يكون لكل منهما فراش فيجوز لهما ان ينام كل من الزوج والزوجه على فراش لنفسه فلا ضرر ولا ضرار قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فراش للرجل وفراش لامراته وفراش للضيف والرابع للشيطان وفي نوازل ابن الحاج قال قد يستدل من هذا الحديث أنه ليس على الرجل أن ينام مع امرأته في فراش واحد إنما حقها عليه في الوطء خاصة والذي يدل عليه الأثر أن نوم النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أهله في ثوب واحد أما إذا هجر الزوج زوجته المطيعة من دون أي أذى منها فعليه أن يتوب إلى الله تعالى وأن يخشى الله جل وعلا فلا تهجر في المضجع. قال سبحانه فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا أما إذا كانت ناشزا غير مطيعة لا تقوم بحقه فله أن يهجرها في المضجع حتى تستقيم لقول الله سبحانه وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع وأما في الكلام فلا يهجرها فوق ثلاثة أيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فامتناع الزوجة أو الزوج عن تمكين المعاشرة حرام ولا يجوز شرعا إلا إذا كان هناك عذر قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وقال صلى الله عليه وسلم إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا يا عمرو بن العاص صم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها فإن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولضيفك عليك حقا فأعطِ كل ذي حق حقا وتطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت فلا بد ان يكون كل منهما مصدر سعاده وسرور للاخر فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي النساء خير قال التي تسره اذا نظر وتطيعه اذا امر ولا تخالفه فيما يكره في نفسها ولا في ماله واذا غاب عنها حفظته ولو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها لما فضله الله تعالى عليها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا يأمر الإسلام الزوجة والزوجة بحسن العشرة إلى كل منهما حتى يستمر الحب بينهما وتستمر المودة والحياة فاتقوا الله ما استطعتم اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانشر الود والمحبة بيننا واحفظنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا يا ربنا ولا تحرمنا واجمعنا على طاعتك وتقواك وثبتنا على دينك يا ربنا فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة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 مشاهدين الكرام لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات ان شاء الله تعالى